بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طلاب الصف الخامس الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنشرح جامع الكسور الاعتيادية غير متحدة المقام جامع طرح طبعا أه وقبل ما نخش في جمع وطرح الكسور الاعتياديه غير متحده المقام لازم ناخد نبذه مختصره عن جمع وطرح الكسور الاعتياديه بس تكون متحده المقام لو عندي هنا يا استاذ بيقول لي ربع زائد 2 على أربعة وهنا يا استاذ الكسور دي متحده المقام بيقول لي يا استاذ لما تبقى الكسور متحده المقام باخد مقام واحد منهم واجمع البسط اجمع واحد زائد كام واحد زائد واحد زائد يديني كام يا أستاذ يديني 3 تبقى الناتج 3 على أربعة مثال تاني لي ايه وجد ناتج جامعة برضو واحد على تلاتة زائد على تلاتة. في الحالة دي يا أستاذ برضو الكسور متحدة المقام اللي هي تلاتة هنجمع البسط واحد زائد اتنين واحد زائد اتنين يديني كام يديني تلاتة تلاتة على تلاتة طبعا عارفين ان هو بكام واحد. الطلاب الشطار عارفين ان تلاته على تلاته زي اي مقام على نفسه بيديني كام يديني واحد مثال تاني برضه في الجمع كسور متحده المقام باخد مقام واحد واجمع البسط اتنين زائد كام اتنين زائد اربعه اتنين زائد اربعه يا استاذ يديني كام يديني سته سته على كام سته على خمسه في الحاله دي يا استاذ هنا البسط طلع اكبر من المقام فبالتالي أنا هشوف الستة فيها كام خمسة يبقى الستة فيها خمسة ويتبقى معاي واحد واحد على كام واحد على خمسة خمسة على خمسة يديني كام؟ يديني واحد واحد على خمسة طبعا واحد على خمسة يجبال هيبقى يجبال معاي عدد كاسر اللي هو واحد وخمس طيب نشوف طرح الكسور المتحدة المقام برضو في الحالة دي انا هعمليه برضو يا أستاذ انا هاخد مقام واحد وهطرح البسط خمسة ناقص ثلاثة الكلام ده بيساوي خمسة ناقص ثلاثة يديني كام يديني اتنين اتنين على سبعة مثال تاني على طرح الكسور يلا أستاذ نطرح البسط والمقام زي ما هو ثلاثة ناقص واحد يديني كام يديني اتنين اتنين على اربعة آخر مثال معايا في طرح الكسور متحدة المقام هاخد المقام هنا تسعة واطرح خمسة ناقص اتنين خمسة ناقص اتنين يديني كام؟ يديني تلاتة على تسعة دي كانت نبذة مختصرة عن جمع وطرح الكسور متحدة المقام ويلا نشوف درس النهاردة عن الكسور الاعتيادية غير متحدة المقام. الجزء الثاني من درس النهاردة وهو جمع وطرح الكسور. غير متحده المقام وهو المحور الرئيسي في درس النهارده جمع وطرح الكسور بس بحيث تكون غير متحده المقام لو عندي هنا يا استاذ 3 على 5 زائد 3 على 4 الحاله دي هنا الكسور غير متحده المقام هنا المقام كام هنا المقام 4 وهنا المقام 5 في الحاله دي انا بعمل ايه يا استاذ في الحاله دي انا بجيب المضاعف المشترك الأصغر للمقامات مين هي المقامات يا أستاذ المقامات عندي أربعة وعندي مين وعندي خمسة بجيب المضاعف إزاي بحلل الأربعة عبارة عن اتنين في اتنين إلى عواملها الأولية طبعا وحلل الخمسة طبعا الخمسة ما لهاش غير إن هي خمسة في واحد يعني بخمسة طيب المضاعف المشترك الأصغر فاكرين كنا بنجيبه ازاي؟ قلنا المضاعف يعني بيحب ياخد كل حاجة يعني هياخد ايه؟ يعني هياخد الاتنين دي والاتنين دي يا أستاذ والخمسة دي كل دي اللي هياخدهم ويضربهم في بعض يديني ايه؟ يديني المضاعف المشترك الأصغر خمسة في اتنين بعشرة عشرة في اتنين بعشرين يبقى هنا المضاعف المشترك كام؟ عشرين. نروح للكسور بقى اللي هي الاساسيه 3 على 5 المقام بتاعها هيبقى 20 3 على 4 المقام بتاعها برده هيبقى 20 واعمل عمليه الجمع بتاعتي عادي يعني الخمسه بجيت 20 يا استاذ اه ضربتها في 4 يعني ضربتها في 4 فبالتالي هضرب 3 فوق في 4 يديني كام يديني 12 هنا الاربعة 4 بجيت عشرين. 20 يعني ضربتها في 5 فبالتالي هضرب هنا برده في 5 ب 15 طب هنا خلينا المقامات متحدة بقى نرجع للفكرة الرئيسية في الدرس الاول او في الجزء الاول اللي هي انا باخد مقام واحد واجمع البسط يعني اتناشر زائد خمستاشر يا استاذ اتناشر زائد خمستاشر الكلام ده بيساوي كام؟ الكلام ده بيساوي يا استاذ سبعة وعشرين على عشرين طيب يعني ايه برده الكلام ده؟ سبعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن عشرين. زائد سبعة على عشرين يعني يا أستاذ عشرين على عشرين فيها الواحد والسبعة على عشرين تقول زي ما هي سبعة على عشرين فبالتالي أصبح ناتج الجمع عدد كسري هو واحد وسبعة على عشرين نروح لمسألة طرح بيقول لي سبعة على خمسة ناقص اثنين على ثلاثة برضو هنا المقامات غير متحده السبعه والتلاته ناخد التلاته وناخد السبعه التلاته عباره عن تلاته في واحد والسبعه برضو عباره عن سبعه في واحد طب ايه المشترك يا استاذ المضاعف المشترك بتاع المقامات هو م بيقول لي دايما المضاعف بياخد كل حاجه يعني هياخد التلاته وهاخد السبعه اضرب تلاته في سبعه يا استاذ بواحد وعشرين فبالتالي اصبح عندي المضاعف المشترك للمقامين هو كام؟ هو واحد وعشرين يعني خمسة على سبعة اصبح المقام بتاعها واحد وعشرين فبالتالي لما ضربت السبعة في كام ادتني واحد وعشرين ضربتها في 3 فبالتالي هضرب الخمسة في 3 يديني كام؟ يديني خمستاشر والاشارة بينهم ناقص التلاتة برضو ضربتها في كام؟ ضربتها في سبعة فبالتالي هضرب الاتنين في سبعة يديني كام؟ يديني اربعتاشر. هنا أنا سويت المقامات، هنطرح على طول الكسور البسط من البسط خمستاشر ناقص أربعتاشر يديني كام الكلام ده؟ يديني واحد على واحد وعشرين، ده بالنسبة لطرح الكسور الغير متحدة المقام. في طريقة تانية بتاعت الفراشة بنقول عليها طريقة الفراشة، دي بس بنستخدمها في حالة كسرين مجموعين أو مطروحين مثلا اتنين على تلاتة زائد <hesitation> خمسة على سبعة، يا أستاذ بنعمل ايه في الحالة دي؟ بنعمل طريقة اسمها طريقة الفراشة في الحالة دي يا أستاذ هنعمل عملية جمع عادي يعني ازاي؟ يعني لي هنضرب التلاتة في السبعة. عملية ضرب وهضرب الاتنين في السبعة وهضرب التلاتة في الخمسة اتنين في سبعة باربعتاشر وتلاتة في خمسة بخمستاشر والعلامة بينهم زائد طبعا وهقول يا أستاذ هنا المقام تلاتة في سبعة بواحد وعشرين والبسط اربعتاشر زائد خمستاشر يديني كام؟ يديني تسعة وعشرين. ده اسمي عبير الفراشه استاذ أه وان شاء الله قريبا أه نأخذ الجزء أه أه تاني من رياضيات الصف الخامس أه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين <تصفيق> وبكده يعتبر احنا خدنا اه المفهوم بتاع جامع الكسور وطرح الكسور بس بحيث تكون غير متحدة المقاب وبرضو جامع وطرح الكسور متحدة المقاب اه نلتقي اه قريبا ان شاء الله في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته